you subscribe නංග නදිකට තවත් එක වීඩියෝ එකක් එදි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන ම කලින් කියලා දෙන මොකියෝ අර ටැග් දෙන එක ගැන එහෙනම් let's හරි දැන් මුලින්ම මම සර්ච් කරගන්න rapid කියලා. ඉතින් මම මෙන්න ක පස්සේ තේරෝත් ක ත්න්ද්ක ක් stiffness ක්දයාම පසක මසක පෑක ක්රා දන caliber කදය,ස් මැඩකක්දාරම මතීේර්දි හීවතේ බබා WO육යීදmaking ultimateذ සින් මේ මෙතන ඩිම් මෙන්න එක මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක යනකට ඔයාලා වයනවා. ඊපස්සේ මෙතන ගන්න හිතන ඕන දේ. කලින් ගත්ත ටැග්ස් වගේ මෙතන තියෙනවා. මම මේව නෙමෙයි දැන් ගන්නේ. දෙන මේක මම අරගෙන ආවමඩ පෙන්නනවා. දැන් මමගේ අලුත් වෙන කියලා න් දප්න膘 ඔවූ φ�私bungා එකිෝ නෙන්‍ඩෘ sterdam දැගි අහ් එක්ට බැ හැඩීේ කුබී න්‍රෙි ැයී එක overarching විඩරින කෑභය ද එය íේජ කෙකක කොක් කරලා මෙතන ටෙක්ස්ට් එක නම දැන් මෙහෙම මේක දාන්න ඉන්පස්සේ එනවා හරි දැන් මේ කොපි කරලා ඔයගල මතකද මම කලින් වීඩියෝ එකේ කියලා එක අකුරු පාන්සියක් තියෙන මේ කොපි, ටේස්ට් කරගන්න. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි